Діти, жінки, пенсіонери – всі стоять у більш ніж 15-метровій черзі, чекаючи на фургон. Навіть спека, не перепона. Адже цього разу одеські волонтери везуть для миколаївців 105 тонн води. Особі видається не більше 15 літрів на руки. Правила поведінки долітають до кожного через гучномовець. Аби уникнути великого скупчення людей, видача організована в різний час у трьох локаціях міста – Паралельно волонтери анонсують видачу сухих пайків для багатодітних сімей. Ми просто обычные ребята из Одессы, которые объединились, чтобы помочь тем, с кем сможем Николаеву. Мы этим занимаемся уже несколько месяцев. просто ежедневно, еженедельно мы ищем друзей, ищем помощников, которые помогут нам с финансами, помогут с погрузкой воды. Так тобто ми робимо це все власними руками, без допомоги посторонніх офіційних лиц. Скільки води ми привезли? На даний момент, якщо ми візьмемо сьогодні воду, то десь уже 890 тонн води за цей період. Координують діяльність Миколаївські волонтери. Раз в тиждень, тобто п'ятницю, ми привозимо сюди і роздаємо людям воду. Тобто тут точка, у нас 2-3 точки, ну, кожен раз. Місцеві мешканці кажуть, дізнаються про видачу води з соцмереж. Людмила кожен день з нетерпінням чекає на діджитал-оголошення. Ми всі чекаємо, коли ж там буде об'явлення, вдруг не привезуть, ура, привезли, всі тут такі стоять щасливі. Ми дуже вдячні, що нам Одеса допомагає, перевозить воду і дитячі набори, і з вірою перемогу. Скільки от вам приблизно потрібно на сім'ю, на, на дубу? Ну, десь, може, три баклажки, ну такої, щоб... Ну щоб пити там зготовити, їсти таке. Дякую за те, що вони возять. Хай Бог дає здоров'я. Слава Україні. Де в основному бере да воду? Машина привозить, на поселенні ввечері машини нету на третій й Слободской. рідко. Роздавши третину привезеної води, а це приблизно 35 тонн, волонтери поїхали в інший район міста. Кажуть, планують забезпечувати миколаївців необхідним продуктом, доки не закінчиться війна. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.